«Ракета влучила в будинок за магазини, і це, волнуюсь, пішло сюди на ринок. Оце все просто це». Вперше від потужних вибухів у Новій Одесі 4 четвертій ранку прокинулась місцева жителька Вікторія. Від знайомого дізналася, що пошкоджений її магазин на місцевому ринку. Жінка одразу приїхала на місце. «Пошкодження великі. Завдали матеріальної шкоди нормальної. Магазин, мені здається, не підлягає. Відновлені. А товар, ще треба передивлятися, ще не знаю. Ну, пошкоджений багато і Ну, У четвертій ранку я була вдома. Почула, як в мене в будинку так нормально криша. За що годіла. Я підскочила, подивилася, як Вроді би, то виглядало. Вроде би, начебто А Потім подзвонив тут поруч магазин. з. Меблями. Каже, що в твій магазин прилетіла ракета. Ми посеред ночі, ну виходить, десь пів п'ятого ранку поїхали дивитися. І вночі ще не так було страшно. Думала, ще трішки там пом'яло. А сьогодні приїхали в день, то зрозуміла, що тут сквозний прохід. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджений заклад Анастасії. Я спала. 4.09 я прокинулася від взриву, потужного взриву. Я вискочила на двір, нічого ніде не було. Тихо було все спокійно. А утром вже я узнавала. Вибито вікно, розбомблені двері, виби... розбиті дві вітрини з товаром, пошкоджений товар. Дуже багато все пошкоджено з Близько 36 житлових будинків зазнали руйнувань внаслідок ранкового прильоту російської ракети по Новій Одесі, повідомили в міській раді. Пошкоджений будинок Вікторії, яка проживає неподалік. Утром рано гарненько так бомбануло і посипали стекла. Сусіди сильно постраждали, а тут тільки в нас стекла повилітали рами. Російська ракета влучила у приватний гараж. Вибуховою хвилею пошкоджено магазини, аптеку, кіоски та об'єкти цивільної інфраструктури, повідомив мер міста Олександр Поляков. Це був приліт, близько 4-ї години ранку це сталося. В результаті вибуху у нас пошкоджено декілька десятків житлових будинків, приватні підприємці постраждали їхні кіоски, магазини. І великі магазини також, які знаходились поблизу. Дякувати Богу, все добре. Поранених ну, немає. Російські війська випустили по новій Одесі дві ракети Х-59. Одну ракету знищили у повітрі, повідомили в оперативному командуванні «Південь». Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.